Же. Как ты там? Нормально, Смотри, кто у нас гостя, пальцы. Ой, говорю. Скажи, Леватель, все, oh <реклама> привет! Привет, дорогой. Все гордятся тобой, все гордятся, все каналы украинские, только парвиз насибов, подвиз насибов, солдат, герой. Молодец. Я вижу, вижу, парвиз, все, вижу. Вижу, все, все, молодец, не расстраивайся, все прекрасно. Будильник на п'яту ранку запаслася заспокійливим і з початком змагань... ...в греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 67 кг душа у п'яте втекла. Так описує свої емоції Абухаят Насібова, молодша сестра срібного призера Олімпійських ігор 2020, Парвіза Насібова. Дівчина разом з батьками проживає у Миколаєві, де минуло дитинство майбутнього борця. Абухаят каже: відчуває гордість за те, що її брат виборов медаль на Олімпіаді. От коли було 6:0, це все. Ось коли було 6:0, це все. Я так засмутилася, ми так плакали. Ми всі зійшли з розуму і просто до кінця молилися, до кінця вірила, що у нього усе. Це вийде. І коли він вирвав цю перемогу, емоції просто неможливо передати. Я зараз описую ці емоції, але те, що було вчора, жодні слова цього не передадуть. Сьогоднішній поєдинок, я вірила у те, що він може посісти перше місце. Але просто трішки не вистачило. Він ще й не відійшов від вчорашнього протистояння. Сил... Втратив дуже багато». Батько олімпійського призера Паша Насібов після півфінального поєдинку... ...з єгиптяном Мохаммедом Ель Саєдом виходив на подвір'я, аби перевести дух... ...від результату протистояння. Чоловік розповідає, раніше пробували спрингуватися... ...між собою у боротьбі. А ми от і там і ти саме у мене ось це троє синів. Це найменший. У мене ще є старший син. Вони там хотіли вдвох жартома поборотися зі мною. Я одного так брав, іншого так. А найменший ліс допомагав. За ногу брав мене ось так. Парвіз Насібу шостого класу залишив Миколаїв. Розповідає батько. Спортсмен під час проживання поза батьківською домівкою. Ділився своїми переживаннями та емоціями з матір'ю. Паша Насіба вже знає, що сказати сину при зустрічі. Йому я можу сказати не підвів подводи. Я можу йому сказати Дякую, сину. Ти не підвів нікого. Усе добре, усе нормально. Здоров'я йому. Що я ще можу сказати? Здоров'я, здоров'я це його праця, це його заслуга. Він дуже сильно працював. «Ми, звичайно, будемо святкувати, баранів поріжемо, усі наші родичі, друзі, земляки його чекають, будемо його зустрічати». Матір олімпійського призера Ельза Насібова привела сина до секції... ...греко-римської боротьби у дитячу спортивну школу номер 7. Там першим... ...тренером парвіза став Микола Салєєв. Ельза Насібова говорить, її... ...син не вперше зіштовхується з труднощами, які він успішно долає. «Коли ми переїхали сюди, у нас були проблеми з документами. Документи оформлювали тут. Микола Леонтьєвич нам дуже допоміг. Коли нас покликали знайомі в гості, я запитала у них, ви знаєте, де можна займатися... ...спортом. Ці знайомі взяли і відвели нас до зали Миколи Леонтьєвича. Я зараз дуже рада, пишаюся... ...сином. Труднощі він усі прийшов. Усе буде чудово». Перший тренер парвіза Миколи Салієв також дивився протистояння українця за золото... ...проти іранця Мохаммад Резегираї. В ньому український спортсмен поступився з рахунком 9-1. «Вчора вон сильно багато... Вчора він дуже багато сил віддав, сьогодні якось він, напевно, трохи заспокоївся. Те, що модель вже є, якось розслабився і не зміг організуватися, сфокусуватися, зібратися в один кулак. Поєдинок не вдався, але нічого страшного. Я гадаю, що золото нас ще буде. Нагадаємо, парвіз Насібов у шестирічному віці почав займатися греко римською боротьбою... ...у дитячій юнацькій спортивній школі номер 7 міста Миколаєва. На змаганнях представляв Запорізьку область. «Я, звісно, нічого не знав, нічого. Поки навіть не знаю, що сказати. Люди кажуть, що спустя якось час знаєш і та історія. Ну, а поки нічого не знав, дивимося, що буде далі». Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.